Ми, миколаївці, 7 квітня розігнали цей русський мір і тому сьогодні така виручка, ця дата. Ми пам'ятаємо і штурм адміністрації, і те, як наші хлопці розігнали сепаратистів, які довгий час стояли біля ольшанців. Ну і, я думаю, що найосновне, що ми зробили висновки з тих тих подій, які відбувалися 8 років назад. Генератором, знищення того антимайдану все-таки стало народне ополчення, яке було створено ще в березні місяці, і власне, воно е, об'єднувало навколо себе миколаївців, які були за те, щоб все-таки е, берегти тут Україну в Миколаєві, е, виступити проти сепаратистів. Антимир побачив силу, яка може йому протистояти. Після 28 березня 44-го року Это самый главный день в истории Николаева. Потому что в тот, тот день мы не просто дали отпор пророссийской банде в Николаеве, а Николаев стал тем первым городом, после которого была освобождена практически вся юго-восточная Украина. Это ну, святой день и, к сожалению, до сих пор він ні на рівні області, ні на рівні нашого державства не учрізнен як праздник, день боротьби з сепаратизмом. Українство переважило в Миколаїві тих, хто хотів російського миру, який прийшов на Донецьку землю, на Луганську землю, і потім ми бачили, що відбувалося е там протягом 8 років, ну, а сьогодні ми бачимо істинне обличчя російського міра, Сьогодні яскраво відобразилося в Бучі і в інших містах, я думаю, і Маріуполі, я думаю, всі міста які, і села, які були окуповані, вони побачили істинне обличчя руского міра і руского окупанта, як він колись хотів називатися старшим братом.